Другий день акції. У сквері зібралися волонтери і охочі взяти собаку. Прилаштовують цуценят та дорослих тварин. Усього їх 30. Першу обрала нового члена родини Тетяна Савічева. Дівчина тримає на руках трьохмісячного мішку, якого врятували від догхантерів. «У мене батьки дуже хотіли собі собачку і я вирішила тут сидіти. Дуже добрий мальчик, спокійний. Він перебуватиме в селі. Закрита територія, тобто він матиме повну свободу, <гум> буде бігати, бали десь». Цуценя – одна з тридцяти, яких волонтери знайшли на Миколаївському кладовищі. Протягом місяця Мішка перебував на утриманні у волонтерки Ольги Тимошенко. У нього є всі необхідні для його віку щеплення. «Ми почули заною Аною Куркуріною, що на кладовищі знайдено 30 цуценят. Було 5 сук, які народили. Ми не замислюючись туди виїхали і побачили, що цуценята були виснаженими. Усі в жахливому стані. Ми не могли їх там залишити. Зараз у нас залишилося 7 цуценят. Міша восьмий був». У сквері розмістили намет. Тут заключають договори з новими власниками, за необхідністю роблять собакам щеплення, збирають гроші на допомогу тваринам. Цьогоріч виставку проводять втретє. Протягом минулого року та від початку 2021 волонтери знайшли домівки для 300 собак. Необходимості виставки. «Необхідність цієї виставки велика. Ми не ставимо самоціль знайти господаря конкретній собаці. Ми ставимо перед собою великі цілі. По-перше, це спілкування з людьми. Розповідаємо їм про те, чому собак потрібно любити, чому до них треба ставитись гуманно, чому потрібно стерилізувати собак, як можна боротися із безпритульністю собак і так далі. Ну і, звичайно, ми шукаємо кожній собачці хороші руки». Прийшла, аби прилаштувати собаку Алла Маліновська. Це – біляночка. Жінка знайшла її на зупинці. Каже, ніхто з перехожих не звертав на собаку уваги. «Це дівчинка гарненька. Я її підібрала місяць тому. Вранці було холодно, на зупинці просто. Ну і вирішила її забрати, тому що поруч були тільки люди, ну, які собі ради дати не можуть, не дуже відповідальні. Я її просто забрала. Ми її відразу обробили, показали в лікарні того ж дня». «Вона дуже грилива, рухлива. Грається дуже гарно. У неї є подружка Китя, які п'ять місяців. Вони дуже гарно граються». Протягом двох днів вдалося прилаштувати 11 собак. Світлана Кльосова, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.